ألا يا طيوف السعد هلي أو في دارنا اليوم حلي الفان الولد يا حي شوفه كمال بادري لا منه تجلي كمال بادري لا منه تجلي ألا يا طيوف السعد هلي أو في دارنا من الشر والحسد يولي من الشر والحسد يولي <تصفيق> من الشر والحسد يولي الا يا طيوف السعد هلي لي وفي دار الاهل دا اليوم حل لفلال ولد يا حي كمل بدر لا منك تجلي كمل بدر لا منك تجلي وبارك لاختي وتاج راس واهدي اشتركوا